Lovituri pentru Benjamin Netanyahu, o putere a lumii refuz mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Premierul japonez Hinzo Abe a respins marți un posibil transfer al ambasadei Japoniei la Ierusalim, după exemplul SUA, în cadrul unei întrevederi cu presubliniere din teleautorității naționale palestiniene, Ant, Mahmoud Abbas, la Ramallah, informează AFP, citând agenția de pres palestinian VAFA. Kinzo Abe, care efectuează un turneu în Orientul Mijlociu, l-a asigurat pe Mahmoud Abbas că arasa nu intenționează să urmeze exemplul Statelor Unite, care au decis să, sublinierei, transfere ambasada la 14 mai de la Tel Aviv la Ierusalim, fapt ce a provocat indignarea palestinienilor, potrivit Bafa. Cu această ocazie, subliniereful guvernului nipon a reafirmat sprijinul cerii sale pentru crearea unui stat palestinian independent în cadrul soluției bazate pe coexistența a două state, mai informează agenția de Pres Palestinian. La rândul său, liderul Anp a declarat că palestinienii sunt gata să coopereze pentru succesul oricrui efort internațional în cadrul unui proces politic cu condiția ca aceasta să se bazeze pe dreptul internațional sublinierei pe crearea unui stat palestinian. Negocierile israeliano palestiniene sunt în prezent complet blocate. Palestinienii îi boicotează de asemenea pe americani în semn de protest fac de transferul ambasadei sua de la Tel Aviv la Ierusalim, o măsură denuncat de palestinieni sub liniere salutat de israelieni. Premierul nipon urmează să aibă întâlnire miercuri cu omologul său israelian. Benjamin Netanyahu, la Ierusalim, a anuncat Ministerul de Externe israelian. Relațiile între Israel sub Japonia sunt foarte bune. Cele două cer cooperează strâns în domeniile comercului, economiei, sectorului informatic. Subliniere tâncei sublinierei SNTC, ceea ce se traduce prin investicii ale japoneze în tehnologia israeliană, a adugat un purtor de cuvânt al ministerului citat. Tania a efectuat o vizită în Japonia în 2014, în timp ce abia a vizitat Israelul sublinierei teritoriile palestiniene în 2015. În actualul turneu, înainte de a ajunge în Cisjordania, prim-ministrul japonez a efectuat o vizită în Emiratele Arabe Unite Tau, sublinierei Ordania. Dominic, o reuniune cu Japonia-Iordania-Israel a avut loc în Iordania pentru a examina o inițiativă numită Coridorul pentru Pace, Subliniere și Prosperitate. În acest context, ministrul de externe, Ponta Conu, a declarat ce respectiva inițiativă, care are drept scop promovarea cooperării regionale, Inclusiv crearea unui parc agroindustrial în Cisjordania este pe calea bun. Asist astăzi la rezultate tangibile. Eforturile noastre au început să dea roade, a afirmat Cono. Aprecind ce această inițiativă este vital pentru dezvoltarea economică a teritoriilor palestiniene sub linierea Vei Jordanului, anunager Press.